A, ah, ahoj, jdete právě včas, už to bude. Jo, vy vlastně nevíte, co tady dělám. Vařím tady neviditelné kuličky. Ty jsou vyrobené z vodního gelu a díky tomu... Teď jsem je ztratil, no dobře, a díky tomu e, nejsou ve vodě vidět. Přesně jak říká návod. Pozor, koule jsou průhledné takže jsou ve vodě neviditelné. Hmm, to je teda trochu nepřesné. Ale co je na tom špatně? Pojďme se na to podívat. Mám tady skleněné kuličky. Ty jsou taky průhledné. Tak je tam nasypeme a uvidíme, co se stane. No, kuličky jsou pořád krásně vidět, takže být průhledný nám k neviditelnosti asi stačit nebude. Čím to tedy je? Z předchozích dílů už víme, že světlo se šíří různou rychlostí v různém prostředí. To, jakou rychlostí se šíří v daném prostředí, ovlivňuje index lomu. No, a na rozhraní dvou prostředí s různým indexem lomu se pak světlo může třeba zlomit, nebo odrazit. Proto pak třeba i skleněné předměty, které jsou průhledné, ve vodě nejenom vidíme, ale díky lomu světla se nám jejich obraz také mírně zdeformuje. Jak si můžeme ukázat na příkladu naší skleněné tyčinky? Vidíte, jak se zlomila? Ale jak dokážeme, aby zmizely naše kuličky? Stačí, aby okolní prostředí mělo stejný index lomu. Světlo tak vlastně nepozná, že se šíří jiným prostředím. Chová se, jako by mu v cestě vůbec nic nestálo a daná věc se stává neviditelnou. Uhodnete, jaké prostředí má stejný index lomu jako sklo? Přesně tak, rostlinný olej. A jelikož se světlo chová, jako by mu v cestě nic nestálo, tak například i lupa ponořená v oleji přestane zvětšovat. To je co? A proč teda tyhle kuličky ve vodě vidět nemůžeme? Je to proto, že jsou skoro celé tvořeny vodou, která je zároveň obklopuje. No a jejich indexy lomu jsou tak skoro stejné. Tohle platí i pro některé druhy medůs. Takže až příště půjdete k moři, to, že tam nic nevidíte, neznamená, že tam nic není. A hle, našel jsem je.